أقبلت مثل القمر حسن وجمال، الحياة والزين موصوف الدلال، الله فهمنا الوصف الكمال، طلت الحفر بها كل البلاء، زينب مبروك يا بنت الكرام، اقبلي بعز وفرح وسلام، واملي الدنيا ببسمة الغمار، وحضن الأميرة واحد ونورتي يا سترة سترة يا بك يا يا زينب وعشرين، يا غلا واحد وعشرين، واحد وعشرين، واحد واحد كل المناء والغلب وصول بإخوان وخوات هم فرحة لكون وفرح يا بعد كل البناء والورودك محبانك فحد جدا ساعة, ساعة. ساعة من خارج يا عسى لفرح بيامك تدوم زي ما بواسعة تمطرك الغيوم فرحتك بعد يوم ويوم يا عروسة حشو وجمال الحلاوه والسن